النهارده هنغير مع بعض جوان غطاء التكايات العربيه بيجو 301 هو نفس الجوان اللي راكب على العربيه سترويد ال سي ال سي وهتتعلم تغيره بنفسك من غير ما تروح للميكانيكي بس قبل ما نروح على العربيه ونبدا نشتغل لازم نسال الاول ايه اهميه الجوان اول حاجه ان هو بيمنع تسريب الزيت من غطاء التكايات وبالتالي لو الجوان تالف الزيت ده هيبدا يتسرب ويقل كمان الزيت ده هينزل تحت على الفرن فهيتحرق ويعمل ريحه سيئه جدا كمان الزيت ده ممكن ينزل على البوجيهات ويسبب تلفة غير كمان ان الجوان ده بيقلل الضوضاء الناتجه عن حركه التكايات وبالتالي لو اتلف الجوان هيخص... هيبقى صوت المحرك عالي إنك هتسمع صوت حركة التاكيهات والكستبانات الخلاصة الجوان ده مهم ولو بيسرب الأفضل إنك تغيره وسعره مش غالي فيفضل إنك تشتري الأصل يلا بينا نروح العربية عشان نغيره حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها لو تسريب الزيت من الجوان بيتكرر كتير لازم تعرف السبب ايه فالسبب هيكون غالبا حاجه من ثلاثه اما انك بتربط الجوان زياده عن اللزوم يعني حرقت عليه قوي فالجوان بيتقطع عند المنطقه دي او السبب الثاني ان الغطاء نفسه مقفع يعني السطح بتاعه مش مستوي وفي الحاله دي لازم تغيره السبب الثاني اللي حاجه مهمه جدا هي تلف بنف البي سي في البوزيتيف كرينك كيس فنتيليشن او ما يعرف باللغه العاميه درجه التبخير وده هنعمل عنه فيديو مستقل بس في الحالة دي انت هيبقى عندك البلف ده محتاج يتنضف او يتغير متنسوش اللايك والشير ولو انت مش مشترك بقناة اليوتيوب اشترك وتابعنا على الفيس وللانستجرام والتليجرام وقريب جدا هنكون موجودين كمان على الدليم